السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر وعافیت سے ہوں گے تو دوستو ہم نے کل کی کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے اگلی نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اپنا جی میل اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ ٹھیک ہے اب یہ جی میل جو اکاؤنٹ ہم بنائیں گے اس اکاؤنٹ کو ہم نے اپنے کسی نوٹ پیڈ پہ یا کسی پیپر پر جو ہے وہ لکھ کر اپنے پاس سیو کر لینا اس کا پاسورڈ اور جی میل کیونکہ ہم نے اسی ہی جی میل اکاؤنٹ سے جو ہے وہ اپنے اگلے جو ہے اکاؤنٹس جو بھی ہم ٹریڈنگ اکاؤنٹ وغیرہ بنائیں گے یا ٹریڈنگ ویو پر جو ایکسس وغیرہ کریں گے وہ اسی اکاؤنٹ سے کریں گے تو آپ جو ہے اس چیز کو جو ہے اپنے پاس محفوظ کر لیجیے گا تاکہ بائی چانس اگر آپ سے موبائل کوئی ریسیٹ ہو جائے یا ٹوٹ جائے یا مس ہو جائے تو اس صورت میں جو ہے آپ اپنا اکاؤنٹ وغیرہ ہر چیز جو ہے فنڈز وغیرہ اپنے ریکور کر سکیں تو آئیے چلتے ہیں شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو نیو نیو ای اکاؤنٹ اچھا جی یہ جی آ گوگل سپورٹ کی طرف سے کریٹ اے جی میل اکاؤنٹ ٹھیک ہے یہاں پر آ ہے گیٹ اے اکاؤنٹ اچھا جی ہم نے یہاں پر کوئی بھیز کوئی بھی اپنا جو بھی آپ نے نام رکھنا ہے جس نام سے بھی آپ نے بنانی ہے وہ آپ اس کے اوپر بنا لیجیے گا تو ہم جو ہے ابھی اپنی چینل کے ہی نام سے بنا لیتے ہیں ایس ایچ true and if o r e X for X for X T اور اے ڈی آئی این جی ٹریڈنگ کنگ اچھا جی اب اس میں آگے آپ نے یہاں پر اپنا جو ہے ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ اپنی اپنے اگزیکٹ سے ہی ڈالنی ہے تاکہ آپ से कल को किसी भी किस्म की रिकवरी वगैरह में, में आपको जो है सी एन एस सी के ऊपर आपने देख लेना है अपनी डेट ऑफ बर्थ उस हिसाब से आपने इसके ऊपर सेलेक्ट कर लेना है ताकि जो है वो आपको आसानी रहे अपना अकाउंट किसी टाइम पर वेरीफिकेशन में वो डेट ऑफ बर्थ पूछ लेते हैं तो रिकवर करने में ठीक है अब यहां पर ईयर लिखना है اس کے بعد آپ نے یہاں پر نیکسٹ جو ہے نیچے اپنا جینڈر سلیکٹ کرنا ہے نیکسٹ پر کلک کرتے ہیں اچھا جی اب ہم یہاں پر اپنا جو ہے جی میل سیٹ کرتے ہیں ایس अच्छा जी इसमें हम सेलेक्ट करते क्योंकि हमारा ये जी मेल पहले ऑलरेडी कुछ बना हुआ था तो हम ये अपना जो है स्पोर्ट टीम से बना लेते हैं एस यू स्पोर्ट جی میں پھر اپنا ایک دفعہ کنفرم کر لیتا ہوں کہ یہ اویلیبل ہے کہ نہیں اچھا جی ایس ایچ اے کرپٹو ٹریڈنگ فور ایکس ٹیم और टीम टीम जी ये یہ اویلیبل نہیں ہے اس میں ہم کچھ چینجنگ کر لیتے ہیں हम छोट सा ही नाम बना लेते हैं एस एच ए टी आर ट्रे एस एच ए ट्रेडिंग ایس پی او اسپورٹ اچھا جی یہ ہمارا ایکسپٹ ہو گیا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر کوئی بھی پاسورڈ دینا ہے یہ پاسورڈ اپنے پاس آپ نے سیو کرنا جو بھی دینا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب نیکسٹ چلتے ہیں اب یہاں پر اپنے اپنا فون نمبر دینا ہے جس سے آپ کو ریکور وغیرہ کرنے میں آسانی ہو تھری سیون ایٹ سکس اچھا جی یہ میں نے اپنا فون نمبر دے دیا نیکسٹ پہ کلک کرتے ہیں ابھی یہ ہمارے میرے پاس جو ہے موبائل کے اوپر جو ہے یہ کوڈ ریسیو ہوگا جو کہ گوگل ٹیم کی طرف سے ہوگا وہ میں کوڈ انٹر کر دیتا ہوں جیسے ریسیو ہوتا ہے تو میں انٹر کرتا ہوں اچھا جی مجھے کوڈ ریسیو ہو گیا ہے سیون ٹو سیون ٹو سکس ڈبل زیرو ون اچھا جی ہم نے یہ کوڈ ڈال دیا اب یہاں پر ریکور ای میل ایڈریس کا دے رہا ہے اگر آپ کے پاس کوئی آلریڈی ای میل ہے تو آپ اس میں ریکور ڈال سکتے پر مجھے اس ٹائم ضرورت نہیں میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں ٹھیک ہے نیکسٹ کرتے ہیں اچھا جی یہ ہمارا ہو گیا آئی ایم ان اس کے بعد آئی ایگری اچھا تو دوستو یہ ہمارا ای میل اکاؤنٹ جو ہے وہ کریٹ ہو چکا ہے اور یہ ہمارا ڈسکلے ڈسکلے ڈسپلے کے اوپر جو ہے یہ شو ہو گیا ہے ویلکم ٹو ایس ایچ کرپٹو اینڈ فارکس ٹریڈنگ ٹھیک ہے اب ان سے اوکے کر دیتے ہیں تھوڑا سا نیٹورک کا ایشو آ رہا ہے اس وجہ سے تھوڑا سا یہ سلو چل رہا ہے انشاءاللہ جو ہے ہم اب یہ ہمارا یہاں تک کا سیکشن کمپلیٹ ہوا اب اس کے اندر ہم نے آگے جو ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہم نے اس اکاؤنٹ سے آگے اپنے جو ہے وہ اکاؤنٹ وغیرہ کریٹ کرنے ہیں اور کیا کیا چیزیں کرنی ہیں وہ ان ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے یہ ہمارا یہاں تک کا آج کا سیشن کمپلیٹ ہوا تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سب کو یہ جی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اپنا جی میل اکاؤنٹ کس طریقے سے بنانا ہے اور ہم نے اس کی ویریفیکیشن وغیرہ کیسے کرنی ہے ایک بار پھر میں آپ کو کہوں گا اپنا یہ جی میل اکاؤنٹ اپنے نوٹ پیڈ یا کسی چیز پر سیو کر لیجیے گا تاکہ آپ کو ریکوری کرنے میں آسانی رہے اوکے جی اللہ حافظ نیکسٹ ملیں گے اگلی ویڈیو میں